حضرتِ عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں آپ کی کیا فرماتی, کیا فرماتی کیا ہیں آپ فرماتی ہیں میں نے ایک مرتبہ اپنے باپ جنابِ مولاِ صدیقِ اکبر سے سوال کیا ہے میرے ابباجان آپ ہر وقت جناب مولاِ کائنات کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہیں کیا وجہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر صدیقِ اکبر نے امت کو کیا جواب دیا صدیقِ اکبر فرماتے ہیں سننا میں نے نبی پاک کی زبان سے سنا ہے نظرو علی کے چہرے پر نظریں ڈالنا بھی عبادت ہے علی کے چہرے پر نظر ڈالنا بھی کیا ہے بولیے